Світлина, що відкриває сьогоднішню виставку дружини та кількамісячної доньки кримського політв'язня Еміля Джемаденова, якого окупаційна влада заарештувала у 2016 році за сфабрикованою справою співпраця з терористами. Ця ще 21 фото історії політичних переслідувань жителів Криму, зокрема кримських татар, які влаштувала після 2014 року окупаційна влада Російської Федерації. Троє українських репортерів Аліна Смутко,